Hej, Hej Christian. det der Bill of Lading, hvad er det nu det er? Altså Bill of Lading det er jo det dokument, som dokumenterer at man har en aftale med en transportudbyder og det er også det dokument som giver ret til godset, når det er under transport Skal jeg virkelig bruge det? Ikke nødvendigvis, men hvis du har det, så skal du, hvis du har valgt at bruge en Bill of Lading, så skal du sikre dig at du har det originale dokument til når du skal modtage din, din vare fordi ellers så den transportudbyder du har købt transport fra, de vil ikke udlevere med medmindre du afleverer det originale Bill of Lading til dem igen. Okay, det skal jeg nok huske. Tak. Det er godt. Velbekomme.